Köketek a világon, várják, hogy 2013-ban lesz a sikert limpiával. Já munkatársai megkérdezték sikert a sikertől szervező tagját, sportházában találkoztam vele, és erről adunk tájékoztatást. Hogyan alakul a 2013-as olimpia? Tájékoztatna minket erről? Örömmel tudom tájékoztatni, hogy az utolsó stádiumba érkezett az engedélyeztetés, ami azt jelenti, hogy egy-két héten belül elhárul az utolsó akadály is, és gőzerővel megkezdhetünk a szervezésének a 2013-as évi sikekingje. A szervezőbizottság három részből áll, amelynek az egyik, Egysége a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, amelyet én képviselek. A másik egysége a Magyar Paralimpiai Bizottság, amit úgy szintén elnöki szinten képviselnek. Ez a garancia arra, hogy a hazai vonalon képviselve van a fogyatékkal élők sportja. Az ICSD-vel, a Nemzetközi Szövetséggel pedig heti kapcsolatban állunk Mark Cooper úrral aki felelőse erre a kapcsolattartásra. A mi oldalunkról, tehát az előszervezési oldalról, már az előző év novemberében minden anyagot letettünk az asztalra. Ez egy nagyon-nagyon komoly tanulmány, egy 140 oldalas magyar és angol nyelvű tanulmány, ami ki is ment a, a Világszövetség elnöksége elé. Olaszországban konferencián mutattuk be egy prezentáció keretében a tagszervezeteknek, tehát a nemzetközi tagszervezeteknek. Ez egy ICSD kongresszus volt, ahol nagy-nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták a mi felajánlásunkat arra, hogy megrendezzük ezt a siketlingpiát. Sajnálatos módon a kormány túlterheltsége miatt november óta várunk erre az utolsó bólintásra, hogy nekikezdhessünk a munkának. A legutolsó ígéret, ami most az én tudomásom szerint, az február vége, március eleje, amikor ez, ez rákerül, a, ez, a, ez a döntés a papírokra. A MOB közvetlenül az épek sportjával foglalkozik, Neki van egy egységben kezelt, úgynevezett fogyatékos tagozata. Ennek a fogyatékos tagozatnak az elnöke Gömöri Zsolt úr, aki egyben az MPB Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke is, és egyben a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke. Így közvetlen kapcsolat van a fogyatékkal élők sportja és a MOK között. A MOB közvetlenül nem fogja támogatni, az elvi támogatást természetesen megadta, de az anyagi támogatás az a kormánynak a feladata, illetve a garancia arra, hogy ez az esemény megrendezhető Magyarországon, erre kormány határozat szükséges. Budapest a helyszín. Az időpontja is megvan már, hogy 2013. augusztus vége. Kicsit kapcsolódva a kulturális program szerint augusztus 20-ához. A helyszínek nagy része azok az állami sportintézmények, például a Puskás-Ferenc stadion, a sportaréna, a Margit-szigetnek az uszodai része, és még így tudnánk sorolni lőteret fönt a norma áll, ahol a tájfutást tervezzük, egy központot, ami úgy szintén ebben a kezelésben van. Megalkottunk egy, megalkottunk egy logót, ez a logó levédés alatt van, és hogyha ez a kormánygarancia is megszületik, abban a pillanatban egy új weboldal fog nyitni, a siket limpiának a weboldala, amin egy nagyon-nagyon gyors fejlesztéssel a, a, a napi eseményeket, illetve történéseket, hogy hogy áll a szervezőbizottság, a felhívásokat, a sportágakat és a nemzetközi kapcsolattartást is ezen keresztül fogjuk elindítani. Ez egy teljesen új, független weboldal lesz, itt fogunk minden információt napra készen frissíteni. Az előzetes felméréseink szerint sajnálatos módon Magyarországon elég kevesen e, tudják a nemzetközi jel tolmácsolást. Éppen ezért 2012 év második felében és 2013 év első felében oktatási programot fogunk indítani, amelyben egy sportspecifikus alap Jeltolmács, alap nemzetközi jeltolmács nyelvet szeretnénk kialakítani. Erre pályázati úton pénzt tudunk szerezni, mert az a célunk, hogy ezt DVD-re, ezt az anyagot kiírjuk, elküldjük az összes tagszervezetnek, hogy amikor ők ideérkeznek erre az eseményre, legyen olyan jeltolmács velük, aki ezt a nyelvet érti, és alapszinten így tudunk kommunikálni velük. 17 sportág van tervbevéve. A 17 sportág mellé mi szeretnénk a kézilabdát, mint rendező ország visszaemelni a programba. Jelenleg a kézilabda nem szerepel a Siketlimpia sportágak között, mi törekszünk arra, hogy ez visszakerüljön, de vannak még néhány sportágnál kérdőjelek, és itt a, majd egy olyan ö, elemzést kell végeznünk, amihez kérni fogjuk a nemzetközi szövetségek információbázisát, hogy hány sportoló várható, mert vannak olyan sportágak, ahol az előző siket nagyon kevés résztvevő volt, és ezek elgondolkoztató, hogy ezeket a sportágokat megrendezzük e Magyar sporttörvény nevesíti a siket limpiát, mint világesemény. Ez biztosítja azt, hogy az ösztöndíj, a jutalmazás és az életi áradék körben ők is szerepelnek de ennek mértéke az még kidolgozás alatt van. A jelenlegi a jelenlegi elképzelés az az, hogy jutalomban nem a teljes épekkel megegyező jutalom összegét kapják, csak valamilyen százalékban ennek egy részét, de a fennmaradó rész az a utánpótlás programra lesz biztosítva. Tehát maga a keret, a jutalmazási keret az ugyanaz lesz, de a sportoló csak egy bizonyos százalékát kapja meg, és a többi fennmaradó rész az pedig a négy éves ciklusra, tehát a Siket Limpia felkészülési négy éves ciklusára lesz, az utánpótlás programokra és az utánpótlás nevelésre fordítva. Ez a jelenlegi elképzelés. Ahogy előbb is említettem, várunk egy utolsó levérre, vagy egy utolsó deklarálásra, hogy ez szabadutat kap ennek az eseménynek a megrendezése, illetve ebbe a szervezés is bele tartozik. Ezt a kormánygaranciát mi megkapjuk. Abban a pillanatban fel fogjuk venni a kapcsolatot a magyarországi siket érdekvédelmi szervezetekkel, meg fogjuk találni azokat a szakembereket, akik tudják segíteni ezt a munkát, és nagyon-nagyon nagy szerep fog rájuk hárulni, hiszen ők fogják nekünk a lebonyolításnak az oroszlán részét felvállalni, mert nekik kell közvetlen kapcsolatot tartani a, a sportolókkal. Velük szerződést fogunk kapni, tervezve van, hogy ők Fizetést kapnak ezért, természetesen, és az esemény ideje alatt ez is természetes, hogy ők teljes ellátásuk fedezve lesz a fizetés mellett. Tehát nem kívánjuk azt, hogy, hogy ingyen és bélmentve nagyon sokat dolgozzanak. Mi azt szeretnénk, hogy aki segít a mi munkánkban, segít a szervezésben és a lebonyolításban. Az ugyanúgy a munkájáért kapja meg a megfelelő juttatást. Én azt mondom, hogy itt lesz 2013-ban a sikertőpiac. Én azt gondolom, hogy a, hogy a szándék megvan, azok az emberek, akik ezt támogatják, ők letették a voksot, hogy legyen. Valamilyen szinten, mindenféleképpen meg lesz rendezve ez a Siket Limpia. Természetesen a nemzetközi tagszervezetek és a nemzetközi világszövetség nevében nem tudok nyilatkozni. Tehát egy új rendszere van azért a Siket Limpia megrendezésének, mert eddig csak jelképes nevezési díjak voltak a résztvételnek. Most pedig... Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk rendezni, ehhez nevezési díjat kell kérnünk. Ezt egyeztettük a nemzetközi, tehát a világszövetséggel, ők bólintottak rá, mert azt mondják, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy megrendezés legyen, és ebben a nemzeteknek is igenis vállalniuk kell hozzájárulást. Ez bíztató arra nézve, hogy ténylegesen itt is lesznek a sportolók. Nagy szerencse, hogy Európa közepén vagyunk, mert így az ideutazás, illetve az itt tartózkodás egyszerűbb, könnyebb, mint a legutóbbi 2009 évi siketlimpián. És hogyha a tagszervezetek el tudják fogadni és meg tudják érteni azt, hogy közel annyi pénzt kifizettek a repülőjegyre, hogy eljussanak oda a siketlimpiára, amit most nevezési díj formájában fizetnének, akkor tulajdonképpen a, nemzete, a résztvevő nemzeteknek sem kerül majd sokkal többbe azt, hogy itt legyenek ezen a Sikert Limpián. Ez mindenféleképpen feljogosít minket arra, hogy pozitívan álljunk hozzá a megrendezéshez. Minden sportesemény ingyenes lesz, belépődíjat nem terveztünk, pontosan amiatt hogy minél többen láthassák ezt. Abban a pillanatban, hogyha a szervezőbizottság föláll, lesz egy kulturális része is a szervezőbizottságnak, ami ennek a 10-12 napos eseménynek olyan programokat is fog tervezni, ami kapcsolódik például augusztus 20-ai ünnephez, és azokhoz a Budapest akkori eseményeihez, amiben egész napos programot tudunk adni a látogatóknak, nézőknek is. Ezen kívül tervezzük azt, hogy a Magyarországi Siketérdekvédelmi Szervezeteken keresztül minél több ebben a fogyatékosságban érdekelt ember eljusson ezekre az eseményekre, és terveink szerint a Magyarországi közlekedési vállalatokkal, úgy mint a MÁV, úgy mint a BKV olyan szerződéseket szeretnénk kötni, hogy a vidéki helyszínekről is ingyenesen el tudjanak jutni ezekre a helyszínekre, ezekre a sporthelyszínekre. Köszönöm szépen!